Поблизу села Головськів Кам'янець-Подільського району на пагорбі науковці, студенти, магістранти історики проводять археологічну експедицію. Для студента першого курсу історичного факультету Кам'янець-Подільського національного університету Богдана Скоропади це друга експедиція. Студент каже, допомагає археологам під час канікул на громадських засадах. Хотів знати трохи більше і вивчити більше матеріалу. На практиці акшені в теорії вивчити. На полі, засіяному соєю та всіяному уламками теракотової кераміки, археологи шукають артефакти у трьох траншеях. У третій, на глибині півтора метри, знаходять кам'яну кладку. Учасник експедиції Євгеній Левінзон, який каже, досліджує Трипільську культуру, говорить: "Ці червоні цеглини перекриття між першим і другим поверхами характерно для трипільського поселення житла". Науковець розповідає: "Трипільці будували наземні глинобитні двоповерхові хати з дерев'яними каркасами", та додає: "Трипільці переселенці з Ближнього Сходу, які вирощували ячмінь, горох, пшеницю, тримали велику рогату худобу, полювали і рибалили та довше 80 років не залишалися на одному місці. Раз 50-80 років". Це супроводжувалося спалюванням поселення. Причини є різні науковці, називають і виснаження ґрунтів, і якісь ритуальні речі, і, відповідно, Запобігання якимось спалахам епідемії, за словами дослідника, розкопки саме в цьому місці особливі. Тут проходила певна контактна зона між локальними, скажімо, групами трипільського населення, зокрема між Шепенецькою групою локальною і Мерешовською. Нереально цікаве поле. Такі ще фрагменти кераміки мені ніколи не випадало. Дуже багато серпів, інших таких речей. Говорить учасниця експедиції Олександра Бєлік, яка, каже, вивчає археологію з допомогою математики і фізики, та розповідає, з'ясувала, що це Трипільське поселення розташовувалося на площі приблизно в 10 гектарів. То завдяки біології ми там можемо по кістках визначати вік і тому подібне, і ось коли вже ніякі науки не можуть дати відповідь на ці питання, то заключається доключається математика і фізика, тобто от ми беремо приблизно кількість кераміки, і ми можемо визначити теж приблизно кількість людей, які були дітей, дорослих. Науковий співробітник камяць державного історичного музею-заповідника Петро Болтанюк розказує. Матеріалу знайдено досить багато. Ну, в більшості це керамічний матеріал, є кілька скульптурок і кістяні знахідки кісток тварин. Якісь нові дані, якісь нові характеристики, і це дуже шикарно. Євгеній Левінзон пояснює, чим відрізняється трипільська кераміка від решти. Трипільська кераміка відрізняється гарними розписами, орнаментальними схемами, випалом, якістю своєю. Попередньо можемо датувати кераміку в межах останньої третини п'ятого, початку четвертого тисячоліття до нової ери. За словами Петра Болтанюка, це поле сільськогосподарській угіддя і під тиском техніки кераміка не могла залишитися цілою. Чи вдасться зі знайдених уламки артефактів п'ятого тисячоліття до нашої ери скласти цілісний предмет побуту, археологи поки не прогнозують. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.